حضرت بائی عزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں آپ کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ آپ ایک دن اپنی والدہ صاحبہ سے ہی اجازت مانگ رہے ہیں کہ اماں اگر تیری اجازت ہو اگر تو اپنے حق مجھے معاف کر دے تو کیا میں رب تعالیٰ کی تلاش کر سکتا ہوں حق تعالیٰ کو ڈھونڈ سکتا ہو تو ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تو جا رب کے راستے میں تو رب کی تلاش میں جا تو عبادت و ریاضت کر تو چلے کر اجازت مل گئی تو حضرت بائی عزیز مسامی رحمتہ اللہ تعالیٰ رہ آپ لکھتے ہیں کہ بارہ سال میں نے جنگلوں کی خاک چھا لی بارہ سال جنگلوں میں رہا بھوک برداشت کی پیاس برداشت کی کبھی رات کو سونا نصیب ہوتا کبھی نہ ہوتا رات دن میں نے ایک کر دیا حق کی تلاش میں رب تالا کی تلاش میں کہ رب کا قرب نصیب ہو جائے تو آپ فرماتے کہ میں نے بارہ سال جنگلوں کی خاک چھانی کچھ نہیں ملا ایک دن واپس میں جا رہا تھا مجھے ہوش نہیں تھا اپنا میں نے کیا دیکھا کہ میں اپنے گھر کے پاس سے گزر رہا ہوں بستا شہر بستام سے گزر رہا ہوں تو دل میں خیال آیا کہ بایہ عظیل اتنا عرصہ ہو گیا گھر کے قریب سے گزر رہا ہے جاتے جاتے چلو ماں کی زیارت ہی کرتا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نیت کی یہ ارادہ کیا تو میں نے اپنا سفر کا رخ بدلا اور گھر کی طرف چل دیا میں نے دروازے پہ دستک دینا چاہی تو میرے دل نے مجھے روکا کہ اے با عزید رات کا پچھلا پہر ہو چکا ہے اگر اپنی ماں کو سکھ نہیں دے سکا اگر اس کی خدمت نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کو تکلیف تو نہ نہ دے اس وقت تو سو ہی ہوگی بیچاری تو فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ خیال کیا اور میں باہر دروازے کے بیٹھ گیا میں نے دستک نہیں دی صبح شادی ہوئی بھی تحجد کا وقت ہوا میری ماں اٹھی اور جس نالے سے وضو کا پانی آتا تھا وہاں سے پانی آیا تو مجھے لگا کہ اب میری ماں جو ہے وہ اٹھ گئی ہے تو میں نے دروازے پہ دستک دی کہ ماں دروازہ کھولے اور میں زیارت کر لوں ماں کی تو آپ فرماتے ہیں بارہ سال بعد میں اپنے گھر گیا تھا کتنے بارہ سال بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ بیٹا با یزید رک جائے تیری ماں ابھی آ رہی ہے دروازہ کھولتی ہے حیران ہو گئے کہ بارہ سال بعد میں نے دروازے پہ دستک دی ہے تو میری ماں کو یہ بھی پتہ تھا کہ میرا بیٹا با عزیت دروازے پہ دستک دے رہا ہے تو صاحب ماں اور باپ جو ہے بچوں کے لمس کو بھی پہچانتے ہیں کہ یہ کس بچے کا لمس ہے یہ کس بچے نے دستک دی ہے اور آج کا نوجوان بچہ دو کلاسیں پڑھ کے اور ماں باپ کو کہہ کہ کے آپ کو پتہ نہیں کسی بات حضرت بائی عزیز غسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جب یہ بات سنی پڑے حیران ہوئے تو ماں نے دروازہ کھولا ماں نے دیکھا کہ بیٹے کی حالت بے حال ہے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں پیروں میں جوتا نہیں ہے بال بکھرے ہوئے ہیں منہ پہ ساری گرد ہے حال سے بے حال ہوئے ہوئے ہیں تو ماں سے کب برداشت ہوتا ہے تو ماں چیخ اٹھی اور رب تعالیٰ کو یہ عرض کرنے لگی کہ باری تعالیٰ میرا بیٹا تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا بارہ سال ہو گیا ہے ابھی تک اس کو تیرا قرب ہی نہیں ملا تو حضرت بائے عزیز گی اللہ تعالیٰ نے آپ خود فرماتے ہیں کہ بارہ سال میں نے جنگلوں کی خاک چھان ماری مجھے رب تعالیٰ کا قرب نصیب نہیں ہوا اور میری ماں نے ایک لمحہ ہاتھ اٹھائے اور رب تعالیٰ سے صرف اتنا گولا کہ باری تالیٰ تم نے ابھی اس کو اپنا قرب نہیں میں سی فرمایا وہ فرماتے ہیں اسی ایک لمحے میں میری ماں کی دعا ایسی قبول ہوئی جو مجھے بارہ سال میں نہیں ملا وہ ایک لمحے میں مل گیا جو بارہ سال میں نہیں ملا وہ ایک لمحے میں مل گیا حضرت بائی عزیز گی رحمۃ اللہ تعالی آپ دل ہی دل میں یہ سوچنے لگے کہ باری تعالیٰ میں تجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈ رہا تھا اور تو کہاں بیٹھا تھا مطلب ماں اور باپ کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ اگر بیٹے کے حق میں ماں یا باپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں وضو نہیں کیا ہوا ان کے ہاتھ گندے ہے ان کا کوئی مطلب نماز نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے کچھ نہیں کرتے لیکن بچوں کے حق میں ماں اور باپ کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے کہ جیسے کسی ولی کی بھی نہیں ہوتی اور چالیس ولی ملے نا چالیس کامل ولی تو ایک نبی کی طاقت بنتی ہے تو اگر چالیس ولی دعا کریں تو رب تعالیٰ ان چالیس ولیوں کی نہیں سنے گا ایک ماں اگر دعا کرے تو رب تعالیٰ اس ماں کی دعا جلدی سنے گا تو صاحب گھر میں اپنے ماں باپ سے دعا لے ان کی خدمت کریں صاحب ماں باپ کی دعا جو ہے نا بندے کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک لے کر جاتی ہے